Už odedávna bylo snem lidstva dostat se blíž ke Slunci, porozumět jeho síle a objasnit fyzikální procesy ovlivňující planetu Zemi. Evropská kosmická agentura proto s přispěním českých vědců a inženýrů realizuje projekt Solar Orbiter. Jehož cílem je odpovědět na některé základní otázky týkající se Slunce. Co pohání sluneční vítr? Neustálý tok nabitých částic, které ovlivňují také procesy v blízkosti Země? Jak se šíří sluneční erupce a jak při nich vzniká energetické záření? Co je zdrojem magnetického pole ve vnější atmosféře Slunce zvané korona? Kosmická sonda Solar Orbiter využívá na své cestě ke Slunci sedmi gravitačních manévrů u Země a Venuše. Výsledná dráha je podobná o běžné dráze planety Merkur. V pozdější fázi mise bude dráha sondy sklopena o 30 stupňů, což umožní unikátní pozorování oblastí kolem obou slunečních pólů. To vše v podmínkách extrémního vakua, kdy je sonda vystavená vysoké radiaci a velkým teplotním rozdílům. Vlastní sonda, krytá tepelným štítem, nese 10 vědeckých přístrojů vyvinutých týmy ze 17 zemí, včetně Česka. Základními přístroji jsou kamery pracující ve viditelné ultrafialové a rentgenové části spektra, koronograf, detektory jontů, elektronů a energetických částic a přístroje pro měření elektromagnetického pole a radiových vln. Česká účast na vědeckých přístrojích je nebývalé významná. Část elektroniky protonového senzoru vydala Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Ústavy Akademie věd se ve spolupráci s českým průmyslem podílely na vývoji zrcadel pro koronograf, palubního softwaru pro rengenový teleskop a na přístroj pro měření elektromagnetického pole a plazmových vln ve slunečním větru. Náš přístroj, vlnový analyzátor Time Domain Sampler, krátce TDS, umožňuje zkoumat elektrickou a magnetickou složku plazmových a rádiových vln ve slunečním větru. Zpracovává signály ve frekvenčním rozsahu od 100 Hz do 200 kHz, což například umožňuje pozorovat vlny generované energetickými elektrony urychlenými při slunečních erupcích. Tyto vlny stojí u vzniku slunečních rádiových emisí, přírodních rádiových vln, které můžeme zachytit v celé sluneční soustavy. Přístroj TDS dokáže rozlišit polarizaci a modulaci pozorovaných vln a tím lépe pochopit proces jejich vzniku a konverze na rádiové emise. Vědecké přístroje produkují velký objem dat, ze kterého však může být na zem odeslána jen omezená část. Přístroj TDS proto obsahuje jednotku pro digitální zpracování signálu, která dokáže autonomně rozpoznat potenciálně zajímavé úseky dat a uložit je pro pozdější odeslání k zemi. Nová data ze Solar odbytru pomohou odhalit neznámé vlastnosti sluneční korony a slunečního větru, porovnat fyzikální teorie s přímým pozorováním, vyloučit chybné hypotézy a možná najít odpověď na fundamentální fyzikální otázku. Jakým způsobem je sluneční korona ohřívána na milion stupňů Celzia, když se teploty nižších vrstev slunce pohybují v řádech tisíců stupňů?